Паперове гарнятка. В такому зручно купувати напої. Але такі гарнятка завдають більше шкоди, ніж користі. По-перше, вони не паперові. Там всередині є шар пластику. У нас в Україні немає відповідної інфраструктури сортування відходів. Тому на переробку потрапляє лише маленький відсоток таких гарняток. Більш ніж 90% їдуть на полігони та сміттєзвалища. Використовується гарнятко до 20 хвилин. Крім того, напої ще можуть подаватись кришечкою та трубочкою. І це теж пластик. 20 хвилин задоволення, а потім десятки років це сміття буде на полігонах забруднювати наше навколишнє середовище. Або є вихід. багаторазові чашки можна носити з собою. Або обрати напої там, де їх подають в скляному посуді. Максимально використання таких паперових гарняток.